þú myndi segja mér var Kári Haldós alfur frábær Og og pabbans líka, hérna Dóri starfrækkennari, hann magnaði gaman að ana sko. Ef ég myndi taka fyrir eitthvað eitt eitthvað event, eitthvað eitthvað sú leið sko þá myndir segja það að við stjórnufum saman í til Svíþjóðar. Að hérna það sem sagt heimskuldum fyrirtæki eins og Spotify og Dice og Interactive sem er svo töluleiki fyrirtæki. Hann segja það að vera svolti agar og hjæna og bara sinn námin vel en á sama tíma að tapa bergi í því og reyna að vera líka þúist hapinn gaman